السلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> عليكم <سؤال> نشكر يعني في أفعاله يعني كذلك الجمعية رغم الإمكانيات بسيطه أن ينجح الدوري جميع جميع والحمد لله هذا واحد واحد روح رياضية يعني وهذا اللي كنا بالنسبة لنا. يعني <تصفيق> هاد قال هذا الدوري ولا هذا كما كنقولوا القطاع الرياضي كان ما بقاش يعني بالنسبه للمشروع في فيصل الجنوبيه الا الحمد لله دابا يعني جمع جمعيات دابا اللي هما شباب يعني اللي عندهم ديال على هذه المنطقه انهم يحفزونا ضروري باش يشاركوا يطرقوا الابواب ديالنا ولكن غير هما بالنسبه انهم جاوا متاخرين بحيت حنا كنعدلو الميزانيه في السنه الاولى هما جاوا متاخرين ولكن مع ذلك دعمناهم بقدر المستطاع وطلبنا ان نشوفوا بعدا يعني العمل دياله كيفاش الشيء الدوري انه ينجح والحمد لله ملي ينجح دبا حنا ان شاء الله يعني يعني ما علينا الا ندعموهم ونهضوا بهاد القطاع الرياضي علاش لان عندنا شباب الحمد لله في هاد المنطقه الرصانه الجنوبيه اللي لهاد اللي الشباب خصهم يدعموهم وانهم اللي ينقدوهم انهم اللي يزيد يزيدوهم القدام ونقدوهم يعني كي حيث الشباب يعني من اللي ما كي من اللي كيتبعد على الرياضه كيولي يمشي غير الوسائل السلبيه كالمخدرات ولا الاكتئاب ولا الهجره ولا هذا ولا كنحاولوا ما امكن اننا نشدوا بيد الشباب وندعمهم ونقفو معاهم ونساعدهم. لما لا ونحاولوا نقلبوا على شراكات الحمد لله ونديروا عاود نطرقوا الابواب باش يكون عندنا ان شاء الله يعني ابطال مثل ريسان الجنوبية ويعطوا لنا واحد صورة مشرفة ان شاء الله وشكرا